По-перше, дякую всім, хто зібрався сьогодні вночі. Я вірю в те, що ми робимо велику справу, що ми робимо нову, ну, так звану, революцію, але тепер вже не під помираючими прапорами, а під жовто-блакитними, під нашими українськими. І ми тут стоїмо, справді, не заради якихось партійних гасел, ми тут стоїмо заради нашої ідеї, заради нашої української ідеї. Зради ідеї, щоб Україна була правовою, незалежною, суверенною державою, справді з українською владою, яка буде захищати інтереси українців. Я хочу, щоб ми всі разом зараз всі дружно закричали «Україна! Україна! Україна! Україна! Україна! Україна! Україна! Украина! Украина! Украина! Украина! Спасибо всем! Слава Украине!